السلام عليكم اليوم في مطبخ ام ان شاء الله راح نديروا البوراك التركي هذا اللي راه شائع بزاف في الفيسبوك يعني كل البنات والنساء جربوه لكن كاين اني ما نجحوش فيه كاين يخرج خرجلهم يعني كيما السفلي العجينه تاع الخبز اليوم ان شاء الله يعني كاين بزاف الاخوات طلبوا مني اني يعني نعمله بطريقتي ان شاء الله راح نديروه بطريقه اللي راح ينجح لكم ويجي مقرمش لانه البوراك التركي لازم يجي مقرمش كيما البوراك تاعنا يعني تقريبا كيما البوراك تاعنا واش راح نحتاجوا في هذه الوصفه راح نحتاج علبه تاع ياغورت ناتور ايه <تصفيق> طبيعي زبادي طبيعي احنا نحتاج نص كاس تاع الماء يكون دافي ربع كاس تاع الزيت مغرف صغيره تاع خميره الخبز مغرف صغيره تاع السكر لان نحوسوا أن العجينه تاعنا تجينا طريه فقط يعني ما جيناش نبقى حتى تجينا يابسه توجعنا في السنين والفرينه باش نلموا العجينه والملح بطبيعه الحال نبداو طريقه التحضير مباشره ندير العلبه تاع ياغ ناتور الآن باش نقدروا نعوضو العلبة تاع ياغورت ناتور نقدروا نعوضوها بنص كاس تاع الرايب او نص كاس تاع اللبن اللبن عادي اللي نسقوا به طاب قديت نعوضيه في مكان ياغورت ناتور ندير معاه نص كاس تاع الماء يكون دافي وربع كاس تاع الزيت مغرف صغيرة تاع السكر نخلط هذه المكونات دي مع بعض مور صغيره تاع خميره الخبز كما رانا نخلص نخلط المقادير مع بعض ونقعد نزيد في الفارينة حتى تتلم معنا العجينه تاعنا الاخوات اللي ما يحبوش يستعملوا يديهم بزاف في العجين هذه من طرق هش المل العجينه تاعنا يعني كل مره نعطيكم تدبيره كما نقولوا ندير الملح بلا ما ننسى الملح راه يعني نديروا شويه تاع الملح حوالي مغرف نص مغرف صغيره تاع الملح نخلط ونزيد الفرينه هذا نبقى نزيد حتى تستلم لنا هنا نقدر نستعمل يدي كما قلت لكم كاينين اللي ما يستعملوا يديهم هذو من بين الطرق يعني باش ما يلتقلقش العجين في يديك ها هي النتيجه في الاخير باش تحطي يدك اللي تحب ديريها في البيتران طبيعتك الحال خضر راني هنا لميتها فقط حبيت الكاميرا ها لكم يعني بالتفصيل يعني كامل بالتفصيل ما نقص منها ندير كمية الكميه فقط تاع الفرينه ندلكها شويه يعني راح تاخذ منها على الاقل 5 دقائق ما بين ما نرونوها وندير الكره حدينا الوقت بزاف لو حبت مقادير اكثر طبيعه الحال تضاعف المقادير اذا ندلكوها في الاول تكون تلصق لكن غير تدلكيها ترطب مشرحات وليت تلصق اذا هنا بعد ما دلكتها حوالي دقيقتين كما قلتكم لكم ما بين تروني العجينه تاعك تلميها تاخذ لك حوالي 5 دقائق ندير الفارينة الفرينه ما الزيت في هاد الوصفه اذا ندير الفارينة، نغطيها ونخليها ترتاح حوالي 20 دقيقه نعاود نرجع ليها اذا هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي ها هي امامنا حوالي 20 حتى كم نص ساعه اذا نحكمها اذا ونقسم العجينه تاعي نقسمها بولات صغار اذا هنا العجينه تاعي قطعتها على عشرة كوبات صغار هنا باش تعرفي واش راح نستعمل هنا نستعملوا النشا لانه العجينه تاعنا راح نورقوها بالنشا ما بالفارينة بالفرينه باش تجينا مورقه يعني نديروهم في النشا ونخلوهم على جهه يرتاحوا اذا هنا الحشو تاعي واش راح ندير هنا عندي بطاطا غليتها في الماء فقط نطحنها بهالطريقه الحشوه حامل فيه بطاطا نملحها شويه لانه غليتها بلا ملح ونضيف عليها هنا عندي لحم مفروم طيبته بصل وملح وفلفل اسود هذا هو الحشو تاعنا اذا نديرو اذا ها هو الحشو تاعنا واجد اللي نحشو به البوراك تاعنا اذا هنا نحكم بولة تاع العاجل كما قلت لكم لازم نستعمله النشا هنا راح حوالي خمس دقائق يعني مليح بزاف ونبدا نفتح يعني نفس الفكره تاع تعال... لبات فيلو اذا نستعملوا النشا النشا هو راح يورق نفتح ونستعمله هذا نفتح وندير الفقط الاولى فقط نوريها لكم مليح كيفاش نخدموها رقق مليح يعني حتى تولي رقيقة بزاف تولي تشبه بزاف يعني ماشي تشبه تولي كيما لاباد فيلو يعني نشوفو شحال راهي نزيد الرقق بهذه الطريقة إلا هنا من بعد نحكم الزيت بانسو وندهن كامل هاد الورقة تاعنا كيما نقدرو نستعمل يدينا يعني أحسن يعني هذاك النشا مع الزيت هو اللي راح يعملنا توريق تاع البوراك تاعنا بهاد الطريقة بعد نحكم الحشو تاعنا نديرو الحشو في الوسط يعني نخش نتاع البوراك كيما حبيتيه من بعد ندير جبن دطاري غنستعمل أنا هذا النوع وندير يعني واش عندك بوصيون ولا يعني ولا ديري غابي ولا كيما حبيتي وندير ونبدا ندور بالعقل نزيد نسكموا شويه دابا باش ياخد كامل نفس السمك يعني هذا الاول نحكم سنيره ندير فيها يعني ورقه نستفها بهذه الطريقه من الاحسن هذاك اللي مقفول من تحت هايدا اذا راح نكمل كامل الكور بنفس الطريقه ونعاون نرجع لكم اذا هنا بعد ما كملت البوراك تاعي هنا عندي حبيبه تاع البيض اللي كنت خلطتها مليح وندهن كامل الوجه الفرن تاعي عندي ربع ساعه ملي شعلته على 200 درجه لازم يكون سخون كي ندخلهم يطيبوا اذا هنا من بعد ندير شويه تاع الجلجلان نردر على الوجه تاعو ولا سانوج ولا واش حبيتو هنا الفكره كي تكمليه ما تخلوش يخمر نطيبوه مباشره يعني غير تكملي الطريقه تاعو كامل ندخلهم يطيبوا اذا ندخلهم يطيبوا على ميتين درجه حتى يحماروا ناوي يتورقوا نشوفهم حماروا من التحت نشيلهم من الفوق ونعاود نرجع لكم عفوا نسيت حاجه فقط هنا البوراك تاعنا لازم نقسموه قبل ما ندخلوه للفرن هنا كيفاش حبيتو كبير ولا صغير انا حنقسمه على 4 بسم الله بهذه الطريقه اذا نقسموه قبل وندخلوه الفرن سخون حتى يطيب لنا مليح ونعاود نلكم لكم ان شاء الله اذا ها هو البوراك التركي تاعنا بعد ما طاب طيبوه مليح من التحت نار نعم ما تكونش قاويه بزاف باش لك حتى للداخل ويتورق لنا ها هو امامنا راح نقسم لكم حبيبه لانه هو يجي كأنك انك عملتيه بالعجينه المورقه شوفوا كيفاش دانا يعني ما يجيش كيما السوفلي ها هي العجينه تاعو نتمنى انكم راكم تسمعوا في القرمشه نقسم لكم شوفوا كيفاش يجي يجي روعه نتمنى انكم تجربوه وهذا البلاك التركي اهداء خاص لحبيبتي فيروز نقولها جربيه بهذه الطريقه اكيد راح يعجبك وتنجحي فيه والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده والى اللقاء